Hər dəzərə təqdim edir. Kəsdi mənə həyat zərimə Dipimi verdiyim üçün əzizlərimi Siz, Təkriyi kəsdi mənə həyat zərimə O mənə gün ağlayanlarındır Heç biri ağlanır mənim yerimə O mənə gün ağlayanlarındır Heç biri ağlanır mənim yerimə Qardır ömrəşiyyər oldur demək Gözlər doğan boşlamı necə bilək Qardır ömrəşiyyər oldur demək Gözlər doğan boşlamı necə bilək Qardır ömrəşiyyər oldur demək Bəzən böyük sinəyin səsin deyil Gəlim insəsin də bilmək